Ahojte, v novembri sme boli v Rumúnsku v Bukurešti, kde sme navštívili tri online marketingové agentúry, jednu SEO agentúru a dve PPC agentúry. Vymenili sme si s nimi nejaké skúsenosti a know-how a to, čo sme tam zistili, si môžete prečítať v našom novom blogu. Volám sa Imro Petro a v Pizzasol pracujem ako SEO špecialista.